Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz açılar. Bu günün əsas siyasi xəbərlərini diqqətinizə çatdırıq. Studiyada mən Elçin Rəhimzadə. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəçi təyin edir. Avropa Şurası Parlament Asambliyasının İYUN sesiyasında Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzətçi təyin ediləcək. Bununla bağlı, Avropa Şurası Parlament Asambliyası bürosunun İYUN-un 6-sında keçirilmiş iclasında qərar qəbul olunub. Azərbaycan Xalcəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli bu qərarı Azərbaycan hakimiyyətinin yanlış siyasəti səbəbindən cəzalandırılması kimi qiymətləndirib və bunun ölkədə siyasi məhbus probleminin həllinə müsbət təsir edəcəyini bildirib. Keçək növbəti xəbərimizə, Bakı şəhəri Binəqədir rayonuna yeni icra başçısı təyin edilib. Elxan Allahverdiyev Bakı şəhəri Binəqədir rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. Bu barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Xatırladaq ki, Binəqədir rayon icra hakimiyyətinin keçmiş başçısı Xaləddin İskəndarov ötən həftə işdən çıxarılıb. Ermənilər Dilqam Əskərovun ayağını sındırıb. Bu sözləri Dilqam Əskərovun oğlu Kürdoğlu Əskərov deyib. Atamdan aylardır məktub ala bilmirəm. Yazdığım məktublara hələ də cavab gəlməyib. Onun səhəti məni ciddi narahat edir. Bunu Kəlbəcərdə ermənilər tərəfindən Girov götürülən Dilgəm Əskərovun oğlu Kürdoğlu Əskərov deyib. O bildirib ki, qanunsuz məhkəmə prosesləri ərəfəsində ermənilər tərəfindən Dilgəm Əskərovun ayağı sındırılıb. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi həmişə standartlara cavab verir ki, Girovların səhəti normaldır, heç bir narazılıqları Aylardır məktub Gəlməməsini belə izah edirlər ki, güya atam özü məktub yazmır və ya video göndərilməsini istəmir. Ancaq mən bilirəm ki, vəziyyət əksinədir. Əvvəlki məhkəmələrinə özü gəlirdisə, sonradan ermənilər ayağını sındırmışdılar deyə axsaya-axsaya gəlirdi. Komite isə deyir ki, indi ayağı düzəlib, yürəyinə görə dərmanlar qəbul edir. Təəssüflər olsun ki, bizə deyilən cavabların ümidinə qalmışıq deyə Kürdoğu Əskərov bildirib. Müsavad partiyasının məclis üzvü Vasif Sadıqbəyli partiyadan istifa verib. Müsavad partiyasının məclis üzvü partiyadan istifa verib. 2014-cü ildə məclisdə təmsil olunan Vasif Sadıqbəyli partiyadan çıxmaqla bağlı ərzə yazıb. O, partiya başqanı Arif Haclı ilə aralarında yaranan fikir ayrılığına görə belə bir addım atıb. Vasif Sadıqbəyli deyib ki, istifasına səbəb olan məsələlər barədə yaxın günlərdə məlumat yayacaq. Hüquqşunas Emin Aslan Daxilişlər Nazirliyinin saxlama məntəqəsindədir. Bu haqda ambusman aparatının yaydığı məlumatda deyilir. Hüquqşünas Emin Aslanın iyunun 5-də inzibati qaydada həbs edilməsi məsələsini Ombustmanın araşdırdığı bildirilir. Bu haqda Ombustman aparatı məlumat yayıb. Məlumatda vurgulanır ki, Emin Aslanı iyunun 4-də gün orta saatlarında Dənizkənarı Milli Parkda mülkü qeyimli şəxslərin saxlayaraq naməlum istiqamətə aparmaları haqqında məlumatlara qurum aydınlıq gətirib. Aparat Ombustman Elmira Süleymanovanın Daxili İşlər Nazirinə Emin Aslanın yerini müəyyən edilməsi və hüquqlarının təmin olunması ilə bağlı müraciət etdiyini bildirir. Qurum qeyd edir ki, inzibati qaydada həbs olunmuş Emin Aslan hazırda Daxil İşlər Nazirliyinin inzibati həbs olunmanların saxlama məntəqəsindədir. Ombusman Emin Aslanovun məsələsinin araşdırılmasının davam etdiriləcəyini açıqlayıb. Bu günə çatdıracağlarımız bu qədər. Sabah yenidən görüşməyi ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.